Всім привіт, друзі. З вами Тарас. І сьогодні у нас така от ситуація на вулиці. У нас у містові немає світла. Але сталася така ситуація, що у нас на роботі з'явився дежурний автомобіль. І ми зараз ось їдемо по містові Вінниця. Світла немає ніде. Світиться лише там в кого є генератори. Ось. Їдемо. Ми на роботу треба трошки працювати. Ось. Ми йдемо запускати знову від ліфа. Заправки працюють на генераторах, з'являються черги, де-не-де. Газ є, пальне поки є, от ми на газу і катаємося. А ми будемо живитись від ліфа знову, бо світло обіцяє, що довго не буде. Всі кричать по всіх чатах комуналі, що блекаут на вулиці і тому подібне. І до такої ситуації ми зійшли. Тому знову зараз будемо тестувати інвертор і показувати, що і як. Це буде ось таке от друге відео. Сподіваюся, більше інвертор нам не знадобиться для того, щоб такий довгий час відбирати енергію з автомобіля, так як світла немає ще з її вчорашнього вечора в нас. Тому доводиться рухатись на ось таких автомобілях і перепросити їх назад. Ну що ж, зараз приїдемо до роботи, я вам покажу, що і як, і як ми це все будемо підмикати. Ми приїхали на місце, от, і тепер аналогічно по схемі, роз'єм ще не прийшов, тому... Трошки волого, але, на жаль, на жаль доведеться робити ось так. так. Тут ніде нічого не торкається через резинки. Е, іде до перетворювача. Перетворювач висить на стіні і втикнути в розетку в і вимкнути. Тепер запускаємо машину. Сідаємо в авто. Ага, у нас акумулятор сів мали секунду. Знаєте, в чому плюс ліфа? Дивіться, зняли клему. посчитали раз, два, три. Наділи клему назад. Тепер йдемо назад в автомобіль. Я впевнений, що він запуститься. Може і ні. Так, все стандартно. Люспай, скидання помилок. Є. Yeah. Завелась. Так, тепер давайте дивитися, що воно нам скаже. 88% Все, йдемо вмикати інвертор. По батарейці, якщо дивитися в нас, що вона обіцяє в нас, майже мертва батарейка, 61%, як бачите, HX29, заряджена, вона зараз на 81 залишковий відсоток. По прогнозу, це 14,6 кВт. Що ж, йдемо вмикати навантаження. Так, ліфт працює. Давайте по стандарту мінус. Є О, Пішов попередній заряд, він, в принципі, вже зарядився. Плюс є світло, лічильник засвітився, світло з'явилось. Окей, все, я його залишаю тоді ось так. Там зверху нічого капати не буде. Машина нехай працює, і світло поки що таке. я йду працювати. Що ж, е зарядку ми засікли, скільки залишок, подивимося, як воно протримається. Вимкнули світло, все працює. У нас тут бардак, як завжди, поки йде ремонт. Робота сьогодні невелика, треба ось цих 5 бочків прошити. О, тому для цього ми вмикаємо нашу зарядку для ноутбука. Все, вона засвітилась, працює. І вмикаємо паяльну станцію. Вона також вимкнулася. І приступаємо до роботи. Якщо холодно, то я таку от штуку підключу. Наклейка на ньому каже, що він має 2 кВт. Ну, я думаю, відповідно, на першій швидкості він буде мати один. Ну, включився, дує, ніби гріє. Ага, виключено і на максимум включено. Все. Хай дує, і ми будемо працювати. Закінчили ми працювати. Трошки я тут намагався навести порядок. Хоч і в нас все розкладено. Дуйчик, хочу сказати, він взагалі не працює на першій швидкості. Він просто, ну, якщо його на довгий час ставити, він тоді рівномірно прогріває приміщення. Набагато більше мені подобається ось такий радіатор. Я його включив на одну позицію. Десь, я думаю, ну, нехай це кіловат буде. От, тому можемо, в принципі, також виключати. От, я все тут розложив потихеньку, і ми можемо йти вже закруглятися. Так, 21.20 на вулиці на даний момент, е, як бачите, темно, я вийду, навіть вам покажу, що дійсно ніде не працює світло. Давайте глянемо. От, наш жигулик стоїть. Повна темінь. Повна. Тому ми зараз закругляємось і їдемо додому. Вимикаємо все абсолютно з розеток, для того, щоб побув момент, коли в нас відгорів нуль і дуже багато ми всього попалили. От, але з нинішніми перепадами світла, то я хочу сказати, що краще перестрахуватися і виключити, хто його знає, як воно відреагує. Ось, тому йдемо і заодно подивимося, що нам скаже автомобіль. Тут все працює справно, так, як має бути, але, але є нюанс. Я перший раз, напевно, мале навантаження вимкнув, я не побачив. Лічильник, при тому, що від вимкнений, рахує. Вдома в мене таке було на двохтарифному електронному лічильнику, і цей так само. І рахує він, скоріш за все, дуже багато, одним словом. Хоча зараз майже все виключено. От, нарахував він нам... Угу. Це навантаження він показує 70 Вт. Ну, загалом треба буде передивитися, не, не, не засікав я. Що ж, тут все окей, вимикаємо навантаження, вимикаємо живлення високовольтне і зараз він потухне. Все, інвертор вимкнутий, можна вимикати автомобіль. Автомобіль нам показує 69%. Давайте я трошки яскравості вбавлю. От, і 63 км. І, звісно, помилку по ізоляції. Я в першому відео розказував, що ця система недопрацьована. От, на думку автомобіля залишилось 11,6 кВт. От, у нас є проблеми тут з батарейкою, тому ми його використовуємо як павербанк. Ось, і залишок 65 полів спаю. Зараз на годиннику 21.26, а приїхали ми у 19.30. Тому, ну, в принципі, при тому, що я сидів з каміном грівся, це доволі непогана, ну, непоганий варіант реалізації, як бачите. Єдиний момент з цією системою, поки що, ще, як я казав, з помилкою по ізоляції я не розібрався. Їй не подобається інвертор, або інвертор треба доробляти, або ще щось. Ось, і по помилках в нас вилазить, що ізоляція батареї і несправність компресора. Тому ми чистимо помилки. І авто завтра зможе наново запуститись. Тому на цьому моменті ми його вимикаємо і рухаємось додому. Ну, місцями по містові є світло, світлофори деякі працюють, деякі там освітлення загальні також працюють. От. Але, загалом, прямо так, що по дорозі, ви бачите, далі працює. Прямо так, що по дорозі десь світились стовби або ще щось такого, на жаль, не видно. Ну і, звісно пішохідні переходи так само не освітлюються навіть у дуже пізній час. Я йду на дальньому світлові, поки немає зустрічних автомобілів. От. Ну тепер перемикаємось. Ну що, друзі, хочу сказати. Ви вже нічого нового не побачите, а тут повороти не вбивають тому, в принципі, на цьому в мене все. Ось таке інформативне відео. Ну, сподіваємося, що скоро це перестане, на господи, це вже уліт, передачі вибивають. Перестане повторюватись. Ну, на цьому в мене все, друзі. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, дня. Думаю, все буде добре.